السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے مزہ آج ہیں سیکھی صاحب ٹھیک ہیں آپ خیریت سے جی اللہ تعالیستان آپ ٹھیک ہے الحمد للہ جی ویلکم جی بہت شکریہ بھیا سر آپ کے ٹائم کے لیے جی آپ کا بھی شکریہ آپ گاہے بقائے ہمیں بورا لیتے ہیں سیدی صاحب بہت محبت ہے سر آپ کی آپ نے وقت نکالا آپ نے قیمتی ٹائم میں سے تو ناظرین آج آپ کو ویلکم کرتے ہیں سب سے پہلے پاکستان کے پروگرام میں اور بہت سے ٹاپکس ہیں ہمارے پاس بات کرنے کے لیے لیکن آج آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو چند گھنٹے قبل ہی عمران خان صاحب اور ان کے قافلے پر ایک قاتلانہ حملہ جو ہے وہ اٹمٹ کی گئی ہے تو اس وقت ہمارے پاس یہی نیوز جو ہے سب سے پہلے اسی کے اوپر ہم بات کریں گے اور بلا تاخیر و تعمل ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تو ہاشمی صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کے حقائق کیا ہیں اس کے پس پردہ کیا معاملات ہیں یا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے ہمارا جی بہت شکریہ آج کا یقینی افسوسناک یہ واقعہ وزیر آباد میں ہوا اور یہ جی بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے اور یہ ایسا ہونا قابل مذمت ہے یہ فیل بالکل صحیح اور عمران پر فیرنگ کرنے والا جو ملزم ہے پہلے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں جی اس کا نام لوید وز محمد بشیر ہے جو وزیر آباد کے ایک نوائی علاقہ ہے سہودرا اس کا وہ رہنے والا ہے اور یہ کریمنل آدمی ہے ویسے تو پہلے بھی جیل جا چکا ہے چوری کے الزام میں ریکارڈیافتہ یہ ایک بار دو بار پہلے بھی جا چکا ہے اور ملزم نے تو یہ بیان دیا کہ میں چونکہ ہوا یوں کہ یہ جب بھی اسی کو مذہبی ٹچ دینے کی کوشش کی وہی مذہبی ٹچ محترم جو عمران خان صاحب دے دیتے ہیں تو اس سے بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی اس نے کہا جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو یہ میوزک لگا دیتے ہیں اور شور مچانا شروع کر دیتے ہیں تو مجھے یہ بات بری لگی اور جب یہ لاہور سے آنے لگا تو میں اس کے پیچھے چلا گیا اور پھر میں موٹر سائیکل کے پیچھے تھا بہرحال اب ہے کا کب کو نظر اس کے پیچھے کو کیا عوامل ہے اور آج جب اس نے سٹیٹمنٹ دی تو پھر سٹیٹمنٹ کو بھی بڑی عجیب سے انداز سے دیکھا گیا اور بات کی گئی کہ جی آج انہوں نے ایس ایچ او کو اور متعلقہ اتھارٹیز کو معطل کیا اسی پاداش میں کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دلوائی ان سے سے اسٹیٹمنٹ دلوانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی معلوم نہیں کہ اس کو معطل کرنے میں ان کی بٹ میں چودھری پرویز علائی صاحب کا یا جو تاریخ انصاف کی جو حکومت ہے پنجاب کی ان میں ان کی پیچھے کیا عزائم تھے ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے اپنے مرضی کی بیان دلوانا چاہتے ہوں گے یا کچھ کروانا چاہتے ہوں گے بہرحال لیکن افسوسنا بات تو یہ ہے کہ ابھی آہ یہ فائرنگ کی ہم نے آواز آہ ہم دیکھ رہے تھے یکدم ایک فلیک نیوز آئی آپ بھی تو خیر انکر ہیں اور دیکھ رہے ہوں گے آپ بھی چینلز پہ اور میں بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو یکدم آیا کہ بھی فائرنگ ہو گئی اور ابھی یہ ختم ہی ہوا تھا تو شری مزاری کا پہلا بیان آ گیا جی اس کے بعد فواد چودھری کا بیان آیا اس کے بعد اسد عمر کے بیان کیا آیا کہ اس کے پیچھے رانا ثناء اللہ ہے اور یہ جو واردات کروائی ہے یہ اس میں وزیر اعظم اور اور کچھ اور لوگ شامل وہ کچھ لوگ اور کون ہیں وہ آرمی کی طرف اشارہ تھا ان کا بہرحال پھر انہوں نے فواد چودھری نے اس کے بعد کہا کہ اکسایا لوگوں کو اپنے کارکنوں کو وہ اپنے سیاسی مخالفین کے گھروں پر حملے کریں اور وہ توڑ پھوڑ کریں اب یہ تمام تشدد کی طرف معاملہ جا رہا تھا اور ابھی تک تو ملزم کا بیان ہی سامنے نہیں آیا وہ ایک گھنٹے کے بعد اس کا پھر بیان سامنے آیا ہر آدمی پریشان تھا پریشان بھی کہ بھی وہ ورڈ بھی تھا کنسرن بھی تھا کہ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے پیچھے عزائم کیا تھے ملزم نے عمران خان کو ٹارگٹ کیوں کیا تھا اور اگرچہ اس کے بعد پھر کچھ چیزیں وضاحتیں ہو گئیں اس کے بعد لیکن اس سے بڑی چیزیں ہمیں Uh, ایک مسائل بھی پیدا ہوئے لیکن ان کا بے تابی اور ان کا پینک ہونا اور یکدم سے بات کرنا تو ایسا لگتا تھا کہ یہ تو ایک اسی موقع کا انتظار کر رہے تھے کہ بغیر تفتیش کے بغیر تحقیق کے ایک سینسیبل آدمی کس طرح کسی کو الزام ٹھہرا سکتا ہے اور ابھی تو تحقیق بھی سامنے نہیں آئی تھی ابھی ملزم کا بیان بھی نہیں آیا تھا تو انہوں نے رانا سناولا اور باقی لوگوں کو مدر الزام ٹھہرانا شروع کر دیا اس کے بعد عمران خان صاحب کو وہاں سے تحصیل ہیڈ کواٹر وزیر آباد لے جو پانچ کلومیٹر وہاں سے دور تھا وہاں لے جانے کی بجائے وہ شوکت خرم لے کے آئے شوکت خان ایک نجی اسپتال ہے وہاں ایم ایل سی جو ہے وہ جو میڈیکل سرٹیفکیٹ اس کی ا ا اس کو ایک نالج عدالتیں نہیں کرتی اس کی قانونی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ اس نے جو ہے وہ تحصیل ہسپتال سے ہی ہونا چاہیے تھا اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے پسر پردہ جو میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ایک بے پناہ ہے جان اور بے پناہ مجھے ایک ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے جس میں جس طرح کہتے ہیں نا کوئی چیز کی پینک ہو جانا یہ کوئی مجھے ایسی صورتحال حال نظر آ رہی ہے اب یہ آہستہ آہستہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم نے بھی اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے اوپر جی آئی ٹی بنانے کا انہوں نے کہا ہے کہ ہم جی آئی ٹی بناتے ہیں باقی چیزیں کرتے ہیں صورتحال انویسٹیگیشن انکوائریز پوری کرتے ہیں لیکن انکوائریز کے اوپر ظاہر ہے یہ تو تسلیم نہیں کریں گے اور عمران خان صاحب نے کہا جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ جی میں ان کو چھوڑوں گا نہیں اور میں جو ہے اللہ تعالی نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے تو یہ ہے کہ یہ ایگریشن کی طرف جو معاملہ چل رہا تھا اس میں مزید ایگریشن آئی ہے میں نے یہ دیکھا جی ہشم hmm. صاحب اس میں دیکھیے دو پہلو اور بھی ہیں جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر بات کی گئی اور یہ الزامات فوراً عائد کیے گئی لیکن اس میں وہ یہ ریزن دیتے ہیں کہ ان کے سابقہ جو پچھلے تین چار دن کے بیانات ہیں کہ یہ آ جائیں میں ان کو باندھوں گا میں ان کو ماروں گا اور اس طرح کے جو ان کے ایک ایگریسو سے بیان ہیں ظاہر ہے یہ سیاسی بیانات تو دیے جاتے ہیں ایک پریشر اپ کرنے کے لیے اپنی سائڈ سے hmm. تو وہ تو اس کو جو ہے ایک بیس بنا کے آگے آرگومنٹ جنریٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر ایک اور معاملہ بھی ہے اسلام آباد کی اطلاعات کے مطابق ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر اس واقعے کے بعد ایک سرپرائز کی کیا کیفیت ہے کہ اسلام آباد کو یہ نہیں پتہ تھا کہ کیسا کو معاملہ ہونے والا ہے جی. جب کہ پنجاب پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم نے لانگ مارچ کے جو انتظامیہ ہے اس کو تھریٹ الرٹ دے دیا تھا جی. جب کہ اسلام آباد اس سے جو ہے وہ نواقف ہے دی اور دی اسلام آباد حکومت میں جیسے جے آئی ٹی بنانے کا وزیر اعظم نے اعلان کیا تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہتے ہیں کہ پوسٹ انسیڈنٹ میں یہ دیکھیے یہ پنجاب کی حکومت کس کے پاس ہے تاریخ انصاف کے پاس ہے یہ تو ایک پپٹ ہے نا چودی صاحب تو پپٹ ہے ٹوٹل انہی کے پاس حکومت فیصلے عمران خان صاحب خود کر رہے ہیں تو یہ معاملات میں لاڈ آرڈر سچویشن کو مینٹین کرنا ریسٹور کرنا وہ تاریخ انصاف کا کام ہے نہ کہ مسلم لیگ نون کو کہیں یا پی ڈی ایم کو کہا جائے جی. تو اور دوسری جو سب سے بڑی اہمیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ خیال تھا کہ جیسے ہی میں لانگ مارچ کا آغاز کروں گا اس کے بعد میرے معاملات شروع ہو جائیں گے اور انہوں نے بیک ڈور ڈپلومیسی اور پھر کچھ اور چینلز کے ذریعے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی وہ چینل جو تھے وہاں سے اسٹیبلشمنٹ نے جب وہ آ, آ, جنرل ندیم انجب صاحب نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جنرل صاحب کی جو پریس کانفرنس آئی اس پہ واضح طور پر ان کا کورا جواب تھا عمران خان صاحب کو جو یقینی عمران خان صاحب جیسے کے لیے تو ایک علاقہ مسئلہ تھا کا, اس کے بعد فیصل وڑہ کا ایک پریس, پریس کانفرنس آ گئی اور یہ میں ابھی آپ کو ایک اور اہمیت کی حامل ایک بات بتا دوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے میری فیصل فصل صاحب سے بات ہوئی انہوں نے کچھ بڑے اہم انکشافات کیے ہیں مجھ اور بلکہ تفصیلی میرے ایک دوست کی بات ہوئی میری تو سلام دعا ہوئی تو انہوں نے میرے دوست سے بات کی اور آپ کل یا پرسوں ایک ایسا بیان آنے والا ہے جس میں وہ آنے والے وقت کا حالانکہ انہوں نے تو کہہ دیا تھا یہ خونی مارچ ہے کیسے بڑی لاشیں گریں گی اور لاشیں چار گر چکی ہیں اس وقت درجن و زخمی ہو چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس میں لاشیں مزید گریں گی اب کیا صورت حال بننے والی ہے اس کا اعلان بڑی جلدی فیصل وڑا کرنے والے ہیں فیصل واڑہ نے کچھ ایسی باتیں کر دی ہیں جو میں ابھی تو آپ کو اس کے سامنے ابھی وہ بات میں نہیں کروں گا لیکن اس کو آپ خاطر جمع رکھیے وہ بڑے اہم انکشافات ہیں جو فیصل واڑہ نے کر رہے ہیں ابھی صحیح تو ناظرین آپ نے دیکھا یہاں پر آج ہم نے جس حوالے سے جو انسیڈنٹ ہوا ہے پنجاب کے اندر اور پنجاب میں ایڈمنسٹریشن بھی پی ٹی آئی کی اپنی ہے تو ان کے اوپر لازمی طور پہ پی ٹی آئی خود بھی انکوائری کروانا چاہے گی وزیر پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی اس کے اوپر جے جی آئی ٹی بنانے کا اعلان کیا ہے اور عدالت کے اندر بھی جانے کے بیانات آ رہے ہیں اسلام آباد سے اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی عدالت جانا چاہتی ہے اس ایشو کے اوپر اور ادھر سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ حکومت بھی عدالت میں جا کے لانگ مارچ کے اگینسٹ جو ہے وہ اسٹے آرڈر لینا چاہ رہی ہے یہ خونین انقلاب کی طرف معاملہ بڑھتا جا رہا ہے قتل و غارت کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے تو اب اس کے اوپر آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے ہاشمی صاحب اس کے ساتھ یہ ہے دیکھیے گا کہ صاحب سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا نا کہ دس ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ دس ہزار لوگ آئیں اور دو لاکھ لوگوں کو جر ہمار اپنا بنا لیں اور ان کے دو وکلا نے ہمیں بیٹرے کیا دھوکا دیا ہے تاریخ انصاف کے جس بابر امان قزی پس پہ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں عمران خان صاحب جو توقع کر رہے تھے کہ ایک بہت بڑا عوام کا جم غفیر یہاں سے نکلے گا اور لوگ ویلکم کہیں گے لوگوں نے عدم دلچسپی نظر آ رہی تھی کاموں کی سے لاہور کے لوگ جو تھے وہ ساتھ تھے وہ دس سے بارہ ہزار لوگ تھے کاموکی تک گئے اس کے بعد واپس آنا شروع ہو گئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایمرجنسی میں یہ کیا آپ کو میں انکشاف کرنے لگا ہوں کہ انہوں نے داتا دربار سے نو سو بندہ آٹھ سے نو سو بندہ ٹھیکے پہ لیا اچھا دو ہزار روپے روز پر اچھا اور وہ ان کو لے کے آئے اب وہ صبح جب عمران خان صاحب پہنچتے ہیں وہ پہلے پہنچ چکے ہوتے ہیں صحیح اور جب عمران خان صاحب واپس آتے ہیں تو وہاں سے واپس آ کے دادا دربار بیٹھ جاتے ہیں آ جاتے ہیں تو ان کو لے جانے والے ایک باٹ صاحب ہیں جو یہاں سے وہ لے کے جاتے ہیں صحیح تو وہ باقاعدہ انہوں نے ایک ٹھیکہ کیا ہوا ہے اور وہ زیادہ دربار سے بندے لے کے جاتے ہیں اور بھی مختلف علاقوں سے یہ تو میں ایک بات کر رہا ہوں صحیح. لیکن اس وقت بھی آج کے بھی پروگرام میں جہاں جب گولی چلی تو اس وقت پانچ سے چار سے پانچ ہزار لوگ تھے اسی زیادہ نہیں تھے जیب. اور وہ بھی یہ تھا کہ وہاں مقامی جو قیادت تھی جنہوں نے ایم پی ایس کے الیکشن لڑنا ہے ایم ایل اے کے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے ان کی فالوئنگ بھی ہوتی ہے ان کے سپوٹرس بھی ہوتے ہیں وہ لوگ آ جاتے ہیں اس لیکن ایک جو وہ عمران خان صاحب توقع کر رہے تھے کہ ایک لاکھوں کا مجمعہ ہوگا اور اس لاکھوں کے مجمعے میں وہ اسلام پہنچیں گے تو لرزہ براندام ہوگا اسٹیبلشمنٹ بھی عدلیہ بھی حکومت کے تو پاؤں ہی نہیں ہوں گے اٹھ جائے گا اور میں جو چاہوں گا کر لوں گا ایسا پھر نہیں ہوا اور ان کی ناکامی کی وجہ سے مایوسی بڑھی مایوسی جو ہے وہ پھر ان کے لہجے میں رد عمل ان کا ایگریشن کی طرف جانا چلا اب میں سمجھتا ہوں کہ آج کا حملہ کچھ لوگ تو آ, جو لوگ ہیں وہ دل جلے تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خود یہ منصوبہ ہے میں تو یہ نہیں کہتا لیکن لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ حملہ تاریک انصاف اور عمران خان کو آکسیجن کا کام دے گیا ہے ایک دوبارہ زندگی دے گیا ہے اور اب اگر وہ اسد عمر کا بھی پچھلے ابھی ابھی, ابھی تھوڑی دیر پہلے کا بیان تھا کہ اگر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ تین بندے الیکشن اپنا اپنے اردو سے معذور ہو جائے استعفیٰ دے دیں ادروائز عوامی احتجاج بڑا شدید ہوگا تو اس کا مقصد ہے کہ دوبارہ احتجاج کرنے کا انہوں نے کال دینی ہے اور یہ پھر ایک ٹائم ان کو پیریڈ مل جائے گا اس کے لیے <Eagles> لیکن ہاں لیکن اب دیکھیں یہ ایک المیہ ہے کہ اس میں لاشیں گری ایک اور بات ہے کہ پسٹل ایک تھا جو اس لوید نے جس پہ فائر کیا لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی فائرنگ ہوئی ہے وہ جو چھرے لگے ہیں لوگوں کو وہ پسٹل کے سے وہ تیس بور کا موضوع تھا تیس بور سے ایک گولی نکلتی ہے اس میں چھرے نہیں نکلا کرتے تو اس کا مقصد کچھ اور معاملہ بھی ہے اس کے ساتھ پہلا انکوائریز ہوگی اور اس کے بعد کچھ عوامل کچھ چیزیں ہمیں سامنے آئیں گی جی بہت شکریہ ہاشمی صاحب آپ کے آنے کا تشریف اوری کا وقت کا تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج اس کے اوپر ایک کنکلوژن دیا گیا آپ کے سامنے پوائنٹ آف ویو رکھا گیا تو ایک بات یہاں پر ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام سب سے پہلے پاکستان یہ کسی سیاسی پارٹی کی حمایت میں یا مخالفت میں نہیں ہوتا ہم حقائق کی بنیاد پر ایک تجزیہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہمارا مقصد رہتا ہے پیش نظر وہ یہ ہے کہ ریاست پاکستان اور اس کے متعلقہ ادارے جو حفاظت کے ضامن ہیں ریاست کے لیے ان کو ایک جائز طریقے سے ڈیفینڈ کیا جائے ان کے اوپر الزام تراشیاں ان کے اوپر لگائے گئے وہ دشنام اندازی کہ جس کی وجہ سے ان اداروں کے اوپر کوئی سوالیہ نشان آئے ریاست پاکستان کے اوپر کوئی سوالیہ نشان آئے ہمارے ایسٹس کے اوپر کوئی سوالیہ نشان کھڑا ہو ان کو یہاں پر جو ہے وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو یہ ہمارا موقف ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے ہمیں لازمی لازمی طور پہ اپنی رائے سے آگاہ کریں اور ہمیں کومنٹس میں بتائیں ہمیں ای میل کریں نیچے ہمارے ایڈریسز آ رہے ہیں اب یہاں پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور لازمی اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے اگلے پروگرام تک کے لیے بہت شکریہ پاکستان زندہ باد بہت شکریہ جناب